السلامة تونن هاوريان باشم السلامة أورودم هي دهاتيكي بو ديهاتيكي ديهاتيكي لليكي فيزيا لتاريخ برنامي هالبيتزا دم هي بتم نظهنا هنا أول انتجربهما هوا أول انتجربهما ك تمام هه لو برنامه به تاریخ می اوک چون پیکو خیلی oke بای بای نه ترنی هت مخواره دوی سواری این یعنی زور bok var ne kadar ben sonu. Benim otuz kere anlatıyorum. Zey Türkçemi saniyeli almadım mı? Dükçen ereye su sıratmak var. Eee, tahminen de dakika dakik dede. Beyazı raifkan. Tabgeme. Bu Grijs dan groen, hoor je? De jij groen. Oh. Kies me. Als allemaal lekker op gaan. Ik heb من بطر دو این که Oh, you're a rabbit, <laughs> yes. and also you have birds. Yes, I have birds. They were, uh, were uh, too much, but uh, once uh, rats came in and killed all of them. Oh. Yes. Yes. <laughs> Oh my God! Very beautiful chicken. Mm -hmm. Rabbit, wait! This is alone. Because uh, this is the boy, and they are fighting. Aha! Uh -huh. That's right. I have to put it here. I oh, can finish under that olive. Hi, What do you have in here? Uh, nothing now. Nothing. Uh, there also chicken and. Barbecue. Uh huh. Here بیشتر که عللا چوکت سکورا سیمی ہیلو ہیلو می ٹ یو داف یک دیون استخراکه یا ایرش او قسمته دیوه که که سردن البته شون تباقی هم کفا زور سردن ایراب او سروه شرکوت روشتی لیا ایرش ها نشمان که پیش دا پیک او دین دیگه ها دیوی داو طالب کن ایدی اوش دیگه این روز کرده زیده اوش دیگه خوش بندر که, که